Пані Людмила прийшла до відділення «Укрпошти» в селі Нижня Хортиця обміняти старі лампи розжарювання на нові LED. Дізналася про програму, коли забирала субсидію. Каже, в своєму будинку нові лампочки вже встановила, тож вирішила змінити батькові. 90 років моєї папі. Моєму. Оце я прийшла поміняти лампочки. Дякую, що привезли їх до нам на почту, не надо нікуди їхати. Тому що такі старики, вже ніхто нікуди не піде, а, ну, а я не можу його навіть залишити. Про обмін старих ламп Юрій Бабенко дізнався від сусідки. Вирішив замінити задля економії. Прийшли поміняти лампочки. Не знаю, вроде неожиданно навіть неожиданно для нас. Але, тим не мене, енергозберегающе – це добре. Жителька села Канівське Ольга Головко розповідає, немає стаціонарного відділення «Укрпошти», тож чекала пересовне, аби обміняти старі лампи для сусідки. Каже, свої обміняла раніше. Мені, наприклад, добре, економні, зручно мені ними. То раз я собі, а це бабусі, коли мене старушка. Пересувні відділення «Укрпошти» працюють у населених пунктах Біленківської та Долинської територіальних громад у області декілька разів на тиждень, розповідає начальниця пересувного відділення Вікторія Трилисенко. Там стаціонарних немає відділень, тому ми працюємо ну, в таких відділеннях, відкриваємо півтора часа два відробили, закриваємо і виїжджаємо. Клієнт приходить, приносить паспорт, код ідентифікаційний і номер мобільного телефону. Це все заноситься в реєстр, розписується побажання в услові, які хоче отримати лампочки, там вузький цоколь, широкий цоколь, ну там вати Нагадаємо, програма обміну старих ламп розжарювання на нові лед лампочки дії в Запоріжжі з 30 січня. У населених пунктах області пересувні відділення Укрпошти, де немає стаціонарних, запрацювали з 26 лютого. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.